Kada radite pad u napred, bez obzira da li je na jednu stranu ili u kršteni sukama, bez ruku i tako dalje, i kada radite pad u nazad i se potrljate. Međutim, postoje tehnike i situacije gde partner može da vas baci tako da ne možete da se potrljate. To jest da morate tako da padnete na podlogu, da se po znacima navoda ugasite na podlogu. Znači da možete da padnete, a da se ne povredite. nači ova noga treba da dignete brin ovako u, u napred tako da e, člamer bude odvojen od ponure. Od, od. Ova ruka odoštri uglom odnosu na pevo glavnom brada ka grudima, a ova druga noga, e, Stopalo ovako kao da će da uhvati podlogu. Naravno, ne u ovoj poziciji, ovo je loša pozicija, ako uradite ovo, možete da imate problema sa ovim delom ovde, nego je pozicija ova, ova i ovo. Evo, znači, probat ćete ovat ovo. Uradite Ja sam pokazao sad još jedan način, da vidite. Kad je i ova noga vrida tamo, da vidite, tako da noge pravi kao fede ovako između, i to sve. Ali vi nećete za sada to, to ćete postaviti, nego ćete ovom novom ovat. Ovat. Ovaj šlanak ne sme da udari dole, ćete ga skomiti na tvrde podloze. A ova noga, ova noga, ne ide ovako petom dole, jer da podbijete petu, znači možete da povredite i sto poru i koleno, a i odrem neće baš biti prijatno, nego ova noga hvata ovako. Znači, dok je ova noga pridom tamo, ova noga, je ona znači, lije Zadnja noga je ona koja ostaje prava. Dak se je, zadnja noga je ona koja ostaje prava. Prednja noga je ona koju treba da polu stavijete i da stopalom uhvatite po znacima na voda podlogu, a da ne udarite. Znači, ovak... Jel ja vidim? Ova, ovako, je, nije ovako. Probajte. Kad padate... U momentu kada udarite, javne se sila reakcija od podloge koja teži da vas podigne. I to vam se u principu dešava, ali samo iz jednog razloga. Rekao sam da brada treba da bude ka grudimu. Ako dignete bradu gore, to izgleda ovako. <gled> ovako onda se ne ugasite dolo. Morate bradu putržiti na grudima, ruka neopako, ako podošljem uglom odnosno. Nema gde da se diže ovo, ne ide nigde, u koje se ugasimo. Probajte. Znači kada patite, ova noga, znači ova noga, brido mi je u polju, tamo. A ova noga nije ovde, a nije nije ovde ovde, Neko je ovde. Ovako. To jest, da stohim ovakom. jo me uh, ima tu ugao ima tu ugao nije skoro odruženje ukalo pa nije ni ugao od 90° ni manje znači ovo Aj trojice pomoć Luka plata stoje ovako ali stopala stoje ovako tako da jedan pri ide u polje napred drugo u polje napred je ovako kao Ne, da, da, da, da. Znači, ovo. A, ne bi smelo, ako je usmjerenje kroz noge tamo, ne bi smelo da možda se desi ovu ovakvu tipu ili ovo ovakvu tipu, je ovu. Znači probajte sada ovako. Vidite moge kako stoje. Ajde, Ovako, jedan partner stoji, uhvatite ovakvu rukavu od dogija ili ako nema rukavu, uhvatite ruku od partnera i ova ruka treba da vam služi kao oslovina oku koje ćete da padnate, znači treba da ugradite ovo. Znači, uhvatite ovo, uradite ovo, i uradite ovo. I vidite. Znači, još jedan... Ako vi stojite ovako u formi trougla, vi treba onda da padnete pod 90 stepeni u odnosu na partneru. Znači, ovo, ovo, da vidite, ja sam pao na 90 stepeni u odnosu na partneru. Ako imatite ruku, da bi se ta ruka ponašala kao osovina po koje padate, ta ruka ne stoji ovako udaljena od tela. Znači, ako ovako krenete, onda se u tom padu dešava svašta čudno. Znači, priđete da ruka dodirne vaš stomak. Sad je to osovina po koje padate. Ova druga ruka treba da služi da udari u zemlju, ne? da se pridržite za zemlju. Znači odavle ovo. Vi. Ajde. Ovo da mnoge noge ostanu u paralne sa lidovima usmerenim u polje. Znači ovaj.